Μας λαμβάνες control Είναι ακούτε Υπε ο αγώτας Υπε ο Λέγω Ελευθερία Καστρινάκη. Η σχέση μου με την αναπηρία ξεκίνησε όταν ήμουνα 16 χρονών, που ξεκίνησα να πηγαίνω στον Άγιο Δημήτριο στο πανόραμα σαν εθελόντρια. Μετά, όταν έγινα 18, άρχισα να κάνω κατασκηνώσει ω συνοδό ατόμων με αναπηρία. Ε, μου άρεσε πολύ αυτό ο χώρο, τον αγάπησα. Στο μεταξύ σπούδασα και αρχιτεκτονική. Ε, και κάποια στιγμή, μετά από 11 χρόνια που έκανα κατασκηνώσει, η, η κοπέλα μάλλον που συνόδευα στην κατασκήνωση ξεκίνησε να παίζει μπότσια. Ξεκίνησα να κάνω και τον εξοπλισμό, επειδή όντα αρχιτέκτονας μπορούσε να το κάνω, υπήρχε έλλειψη γιατί δεν υπήρχε κανένα στην Ελλάδα που να το κάνει. Ε, οπότε έτσι ξεκίνησα να φτιάχνω. Για, για 8 χρόνια έφτιαχνα εθελοντικά για αθλητέ στην Ελλάδα, λόγω έλλειψη το εξοπλισμό και κάποια στιγμή όταν έγινε πιο καλή κατασκευή και πήγαινε και ήταν πιο σοβαρή μπορούσα να στηρίξουν και έναν επαγγελματή αθλητή, σταμάτησε όλα τα άλλα που έκανα και έκανα μια εταιρεία όπου κατασκευάζω εξοπλισμό μποτσια και το στέλνω σε όλο τον κόσμο. Ε, ο στόχο μου και τον όνειρό μου είναι να μπορέσω να βάλω τον ποτσια στα, στα ειδικά σχολεία στην Ελλάδα. Γενικά είμαι άνθρωπος που δεν μου άρεσε να βγαίνω φωτογραφίες, να προβάλλομαι. Δεν, ε, για πολλά χρόνια ούτε οι γονείς μου δεν ξέρανε τι κάνω. <laughs> <laughs> Αλλά τον τελευταίο χρόνο αποφάσισα ότι επειδή είναι πολύ σοβαρό το να μπει τον ποτσια στα σχολεία και πλέον με τα social media και με όλη αυτή τη δημοσιότητα Δίνει χώρο να ακουστούν πράγματα, οπότε αποφάσισα ότι όσο και αν δεν μ' αρέσει θα το κάνω γιατί υπάρχει ανώτερο στόχο τώρα. Οπότε και φωτογραφίε βγαίνω πλέον και συνεντεύξει αποφάσισα ότι θα δίνω. Και πλέον κάνουμε παρουσιάσει με τον Γιώργο στα σχολεία. Πηγαίνουμε και σε σχολεία που δεν είναι ειδικά για να γίνεται η εμπιστοσύνη των μικρών παιδιών και παρουσιάζουμε τον Πότσια. Αλλά πλέον πηγαίνουμε και σε ειδικά σχολεία και το παρουσιάζουμε, ώστε να, να ματευτεί το άθλημα και, στο, και στην ειδική αγωγή γιατί δεν είναι πάρα πολύ γνωστό άμα θε να κανουέ κανουσία κοίγου όπως είναι πόλε κοίγου δεν μπορούμε να τον μπότσια ε, και αυτός είναι και ο λόγος που είναι ένα τόσο συμπεριληπτικό άθλημα ε, η μόνη κινητική δυνατότητα που, χρύ, που απαιτεί πούμε για να μπορεί κάποιος να παίξει είναι να κουνάει έναν οποιοδήποτε μισθό σώμα του ε, αν κουνάει έστω και ένα στο σώμα του ένας αθλητής μπορεί να παίξει μπότσια. οπότε ο, τώρα ανάλογα με την κινητική δυνατότητα του καθένα και το τι ελέγχει καλύτερα επιλέγει και το τι εξάρτημα πούμε, θα χρησιμοποιήσει προκειμένου να απελευθερώσει την μπάλα από τη ράμπα. Ε, οπότε εδώ πέρα ο Γιώργος μας πούμε, που, παίζει, που έχει ένα καλό έλεγχο του σβέρκου του ε, παίζει με mouth pointer που είναι δηλαδή το βάζει στο στόμα και απελευθερώνει την μπάλα. Ωχ! <Ρίγο>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 να... Ε, ό Σε ό,τι αφορά τον συνοδό... Τον συναθλητή... τέλο ε, Υπάρχει ένα θέμα εδώ... Γενικά στην Ελλάδα οτιδήποτε... Οποιαδήποτε δράση αφορά τα άτομα με αναπηρία, με κάποιο τρόπο στηρίζεται σε θελοντέ. Παραδοσιακά όλα αυτά τα χρόνια στηριζόμαστε σε θελοντέ, και εγώ ίδια θελοντρία είμαι 13 χρόνια, δεν πληρώθηκα ποτέ για το ότι είμαι συνοδό. Ε, αλλά όταν απαιτεί από κάποιον να είναι τρει φορέ τη βδομάδα ε, να αφιερώνει τα απογεύματά του σε αυτό το πράγμα, και αν το βλέπει και σε πιο σοβαρά, θέλει και παραπάνω προπονήσει. Δηλαδή, το ιδανικό, αν κάποιο έχει βλέψει κάποια στιγμή να μπει στην εθνική, θέλει καθημερινέ προπονήσει. Αυτό δεν μπορεί να το περιμένει από κάποιον που είναι εθελοντή. Οι άνθρωποι πρέπει να πληρώνουν για τη δουλειά που κάνουν. Οπότε ε, εκεί τώρα μπαίνει και το θέμα τη χρηματοδότηση. Γιατί ε, το ιδανικό θα ήταν κανονικά να πληρώνονται από την ομάδα. Οι ομάδε δεν παίρνουν πια χρηματοδότηση. Δηλαδή τώρα στου Ολυμπιακού, που γυρίσαμε και με δύο μετάλλια στον Πότσια, εκείνε τις μέρε ανακοινώθηκε ότι κόβεται η χρηματοδότηση του μαζικού αθλητισμού στην Ελλάδα στο, στα παρολυμπιακά κλίματα. Δηλαδή από φέτο, από τη χρονιά που μα έρχεται, δεν έχουμε χρηματοδότηση ούτε για τον το προπονητή μα. Δηλαδή, τι να ζητήσουμε, Να ζητήσουμε να πληρώσουν και του εθελοντέ που έρχονται και όσοι συνοδεύονται στον 3 Δεν πληρώνει κανένα τίποτα. Πουθενά. Οπότε, ε, ε, βαφιέται μετά στο αν έχουν οι γονεί χρήματα να πληρώσουν ένα συνοδό να έρχεται με το παιδί του και βλέπει ότι επειδή τα επιδόματα όλο και κόβονται, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Οπότε είναι ένα φαύλο κύκλο. Α <Ρεκόλου> Και έτσι, α Και έτσι, α το. Α το το νοη. Α, α, α, α, και να Ο λόγος που πρέπει να βγαίνουν είναι ότι πραγματικά οι άνθρωποι, αν δεν συνηθίσουν να βλέπουν ανθρώπους με αναπηρία στον δρόμο, δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσουν να κοιτάνε. Δηλαδή, είναι... αν θέλει κανεί το καλό του αναπηρικού κινήματο στην Ελλάδα, πρέπει να βγαίνει από το σπίτι του. Δηλαδή, ο, ο άνθρωπο που πάει και παρκάρει μπροστά στη ράμπα, πάει και παρκάρει μπροστά στη ράμπα γιατί δεν πιστεύει ότι θα περάσει ο από εκεί. Γιατί δεν του βλέπουν ποτέ να κυκλοφορούν έξω. Δηλαδή, είναι το α και το ω να αρχίσουν οι άνθρωποι να βγαίνουν από το σπίτι του. Πια... Έτσι, ο κόσμο θα σταματήσει να κοιτάει περίεργα. Όταν θα του βλέπει καθημερινά να κάνουν τα πράγματα που κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Ε, και γορέι τι υπάρχει για να μου τι να το κάνει, είναι είναι φάβλο σκήκου αυτό στην Ελλάδα. Εμένα αυτό με, αυτό με πονάει περισσότερο. Γιατί λόγω τη δουλειά μου μιλάμε ανθρώπου με αναπηρία από όλο τον κόσμο. Και πραγματικά ζούμε στην τρίτη χώρα της αναπη... στον τρίτο κόσμο τη αναπηρία. Η Ελλάδα δηλαδή είναι από τι πιο μικροβάσιρε χώρε του κόσμου. Και γι' αυτό δεν βλέπουμε αμαξίδια έξω. Στον ελληνικό πληθυσμό είναι το 10% είναι άνθρωποι με αναπηρία. Και είναι στα σπίτια του. Δεν του βλέπουμε. Πραγματικά ο κόσμο πιστεύει ότι δεν υπάρχουν. Γι' αυτό παρκάρει τι ράμπε, Γι' αυτό παρκάρει τι αναπηρικέ θέσει πάρκινγκ, Γι' αυτό φέρτε έτσι. Όχι γιατί είναι ανέστητο ο Έλληνα, γιατί δεν του βλέπει. Στην Ελλάδα, μέχρι τώρα, μέχρι αυτή τη βδομάδα που μιλάμε, δεν υπάρχει προσωπικό βοηθό. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση για να δοθούν χρήματα σε έναν άνθρωπο που έχει την αναπηρία του να μην μένει άλλο με τη μαμά να βρει έναν άλλο άνθρωπο που να μπορεί να τον πληρώσει για να είναι ο προσωπικό του, του βοηθό, Αυτό είναι αυτέ τι μέρε. Οι αιτήσει γίνονται αυτέ τι μέρε. Αυτό είναι ένα κεκτημένο 30 χρόνων στι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ χώρε. Λοιπόν, οι άνθρωποι με αναπηρία μένουν με τη μαμά του μέχρι η μαμά του να φύγει από τη ζωή. Αυτό μιλάμε τώρα για μια χρόνια κούραση σε έναν άνθρωπο. Δηλαδή, σκέψτε ότι εγώ είμαι μαμά, έχω ένα παιδί 8 χρονών και ένα παιδί 4. Ξέρω ότι μετά από κάποια χρόνια δεν θα χρειάζεται να του πηγαίνω σε μέρη, θα πηγαίνουν μόνοι του. Αυτοί οι άνθρωποι γερνάνε και έχουν ένα παιδί με αναπηρία το οποίο εξαρτάται αποκλειστικά από εκείνου. Αυτό φέρνει μια χρόνια κούραση, εκνευρισμό και από κάποια φάση και μετά δεν μπορούν πια να του πηγαίνουν σε μέρη. Ναι, έχουν ευθύνη και οι συγγενεί των ανθρώπων, αλλά είναι πραγματικά κουρασμένοι. Το κράτο φταίει γι' αυτό. Ναι, εγώ του αγόρετ πήγε κάτω κόντω, την... δεν μπορούσε. η αναπηρία είναι 24 ώρες. Ο προσωπικός βοηθός που υπάρχει σε υπόλοιπε χώρε είναι 24 ώρου βάσεως. Είναι τρία μεροκάματα, τρεις άνθρωποι αναλάσσονται σε ένα 24 ώρο. Αυτονομία. Μα γι' αυτό... Γι' αυτό υπάρχουν οι ράμπεστου δρόμου για να μπορούν οι άνθρωποι να ανεβαίνουν με το μαξίδο του μόνο του. Γι' αυτό υπάρχουν οι θέσει αναπείων για να μπορούν οι άνθρωποι να οδηγούν το αμάξι του και να μπουν μόνοι του στο αυτοκίνητο του. Θε... Κανένα άλλο με ένα πέρα που τουλάχιστον έχει τη πληγεία του και έχει τα χέρια του γερά, Κανεί δεν θέλει να έχει συνοδο. Κανεί δεν θέλει να τον, τον σπρώχν κάποιο. Θέλουν ένα πίσει όρε, θέλουν να είναι δίπλα με του φίλου του και να κυκλοφορούν στο δρόμο. Δηλαδή, ένα σώμα που δεν σε εξυπηρετεί, αλλά υπάρχει εκεί μέσα ένα μυαλό, το οποίο λειτουργεί 100%. -100. Και είναι, δίνει χώρο να αποδείξει κάποιο την αξία του. Δηλαδή, όταν βλέπει αγώνε μπότσια, ή ειδικά άμα βλέπει με ανθρώπου που έχουν δουλέψει τόσο πολύ ώστε να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Και βλέπει ανθρώπου που, που σωματικά είναι αυτό που θα έβλεπε ένα μέσο Έλληνα του δρόμο και θα έλεγε Για τον Κακομήρη. Και του βλέπει εκεί και διαπρέπουν. Και κάνουν πράγματα που εσύ δεν θα τα σκεφτώσουν. Και είναι, υπά, δίνεται χώρο να. Απο, να, απο, να Αλλάξει και η εικόνα που έχουν οι υπόλοιποι άνθρωποι για την αναπηρία. Αυτό είναι τεράστιο βήμα. Τεράστια, τεράστιο επίτευγμα που μπορεί να αποκτήσει ένα άνθρωπο, που αλλιώ θα λέγανε καημένο και τον ίδιο και την οικογένειά του. Και εκεί ξαφνικά έχει μέσα στην οικογένεια σου έναν παρολυμπιονίκη. Το μπότσια δεν είναι ένα χόμπι, δεν είναι κάτι που κάνουν δύο απόγευμα την εβδομάδα, είναι η καριέρα του. Γι' αυτό σηκώνω ότι το πρωί. Γι' αυτό λέω, εγώ τι, ξέρω τι αξία έχει, γιατί μιλάω με του ανθρώπου αυτού. Και με πονάει που δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερου ανθρώπου τέτοιου στην Ελλάδα. Μου είχα... Όχι μόνοι μόνοι... ...α βάζε να Δεν ιδύωσαν να ιδύωσαν. Μου είχα... ...γιου είχα... ...α... ...σο πι... Ενωίησαι, εγώ ε, στον αθλητισμό που αφορά τους ανθρώπου με αναπηρία είναι όλα αγελούδια και ότι θα είναι όλα... Ε, δεν θα υπάρχουν εντάσεις, ε, όλο αυτό το πράγμα. Το οποίο είναι μια μεγάλη μπαρούφα. Οι άνθρωποι που έχουν αναπηρία είναι άνθρωποι. Και έχουν τις αδυναμίες και τις... Ε, τι δυσκολίε και τι κακίε του και, ε, και την αγάπη του, και όλα, όλη την γκάμα των συναισθημάτων που έχουν όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Δηλαδή, καμιά φορά λέω και εγώ τα παρασκήνια από πράγματα που συμβαίνουν στο πανελλήνιο και μου λένε καλά, γίνονται τέτοια πράγματα στην αναπηρία. Φυσικά και γίνονται στην αναπηρία. Και είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβει, ότι οι άνθρωποι που έχουν αναπηρία είναι άνθρωποι. Με τι αδυναμίες που έχουν και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Και όλε αυτέ οι μικρότητε θα συμβαίνουν και στην αναπηρία. Α το πάρουμε απόφαση. Ε, το. Εγώ και δεν Δεν άκουγα. Έκανα το. Την άκουγα. Έκανα το. Την άκουγα. Την άκουγα. Την άκουγα. Έκανα το. Την Την άκουγα. Έκανα το. Την άκουγα. Έκανα το. το. το. το. Δηλαδή, πραγματικά νιώθουμε πια ότι έχουμε μια ομάδα πολύ γερή να μας στηρίζει σε ότι κάνουμε. Ό,τι κάνουμε είναι... ...εύπαμε... ...εύπαμε... ...εύπαμε... ...εύπαμε... ...που... ...με το ευχάει και εμωρέα... ...κάνουμε πάλι... ...αλούτια... ...εύπαμε... ...τεχω ία... I don't it. Yeah.